Criminalul din Braov, declara infiortoare în fața polițiștilor, ce ar fi făcut în timp ce cerea copiii. Detaliile care i-au ocat pe anchetatori Afirmai cutremurtoare ale criminalului din Braov. Acesta le-a spus anchetatorilor ce, după ce i-au ucis cei doi copii a putut comunica telepatic cu ei, i-a cea i-au transmis ce e mai bine acolo. Bărbatul a mai spus, la audieri ce a vorbit cu cei doi copii, în timp ce îi omorai până când acetia i-au dat ultima suflare. Florin Buliga le-a spus anchetatorilor ce el crede în reîncarnare în existența vieilor multiple. Mai mult, acesta a spus și în perioada sărebetorilor Pascale trebuie să moară anumite persoane alese. Pe de alt parte, anchetatorii l-au descris ca pe o persoană ciudat, dar nu nebun. Florin Buliga, în vârstă de 43 ani, i-a omorât zoi ai pe cei doi copii, în noaptea de luni spre marii, când aceștia dormeau. Câteva ore mai târziu, el a mers la sediul Ijubrao le a spus anchetatorilor ce i-au ucis pe soia sa, în vârstă de 42 ani, și pe fiica lor, de 18 ani și fiul de 13 ani. El a povestit ce, după triplul asasinat, a mers la Mene Spirainca Vecheice, avea gânduri sincigae, dar nu are it să duc la bun sfârșit planul anun anunțat Net. Anchetatorii au aflat de la Florimbulinga C, în jurul orei 0300, a mers în camerele în care dormeau doi aici, cei doi copii, i-a înjunghiat, pe rând, cu un